Одну ніч переночували у школі, тільки ще сам не викрадали. Но були хлопці одного взяли. Ну він сам я вам кажу, це до я не виїжджала, У мене було таке чувство. Що ми все одно переможемо, що ми сюди все одно вернемося? У мене були трудові книжки. Я за людей переживала за всіх. Ну я не могла сюди покинути усе. У мене було таке м'яння. Перво зайти, і тільки орки отсюда вшиються, перший зайти, хоч щось тут спасти. Но тут уже не було нічого. Усе зруйновано, куча оставили після кучу мусора, банок, склянок і спалили. Все згоріло щент. Я вам зараз покажу. Це ми знаходимося в самому центрі, в самому серці будинку культури. Це була глядачева зала на 530 міст. Зараз вона уся згоріла. все згоріло вщин, небо і рухлять. А зараз ми знаходимося в, самій, в самій найкращій і, мабуть, єдиній у цій області кіностудії. Тут усе у нас творилось, все у нас тут робилось, фільми знімались, діти навчались, діти приходили в кіностудію в гурток, гурток працював у нас. Що сталося? Тут тільки дивитися і плакати. Хто тут полазив, я не знаю, яка скотина. Оце все витягнути відсюди Машинку пральну украли. Е, ну і пилісос, і е, утюг, машинку швейну, ну все, що в нас було, ми були практично всім забезпечені. вони були все на вікі місця. Два апаратури. Пустався один замок і пусто. Цю апаратуру розгребли. Такі колонки були сильніші. Ми з зала забрали сюди, проводили заходи. Це була майстерня Завгоспа. Тут зараз навіть молотка немає. Якщо треба, вирішаємо питання. Я ще так, якби тут і не сиву. Повбивали? Ага, бачите. А тут кушали, мабуть. Це тут була майстерня.